السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا شيخ ما راك شيخ شلون مرحبا يا بنتي الله يبارك فيك يا بنتي ويحفظك يا ربي يا اهلا وسهلا الله يرضى عليك مرحبا والله الله يكرمك يا بنتي يحفظك الله يرضى عليك يا بنتي يعني تشرفنا بأن بنظاره بناتنا الصالحات الله يبارك فيك ان شاء الله شكرا شيخ لما عمار نزل المشهور وقال اسأله اي سؤال أنا سألت عن علماتي الوسواس مع الوضوء أيوه الله قريت ادعي رب العالمين انه انت تنتبه على تعليقه وتراسلني الله يرضى عبك لقد رسلتوني بس من اختفعته علي فترة ف... عندي امل انت حترسمني مثل ما النبي انطى امل السرعة السرقه سوار كسره الله غاس الثاني رب العالمين ما يقدر اذ الله يرضى عليك يا بنتي ربنا لا يخذلك ابدا لا دنيا ولا اخرى ان شاء الله شو انت إن الله م... إن الله موضوع المقبره ال... مو... الله فيك يا بنتي موضوع الوسواس آه... يعني مش في الوضوء بس في الوضوء والصلاه والثياب صارت الثياب يعني وقد يدخل في للاسف ال... للعقيده ولكن علاج بنتي ما ايسره كيف يعني؟ أولا الوسواس ياتي في الوضوء الشيطان لا يريد أن يتركني يعني يعني كده انطلق كما كما أريد أن أعبد الله سبحانه وتعالى لابد أن يدخل الشيطان بالذات للملتزمين والملتزمات يا بنتي اللي زيك ما شاء الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني بنتي الشيطان مش هيروح على عزك الله بارك الله فيك انت على صاله الديسكو ويقف لا ده ده خلاص دول ده اصبحوا اساتذه زيه يعني لا هو هيجي على اللي بتتوضى وبتصلي المحجبه الملتزمه الانسان الشاب المستقيم الصالح لا خذن لهم صراط مستقيم فيجي في موضوع الوضوء مثلا لا ده انا ما غسلتش يدي اليمنى انا ما لا انا ما مسحتش على راسي لا لا لا انا غسلت القدم اليسرى وما غسلت القدم وهكذا او اقول لا انا اصلا لما توضيت سبحان الله لم لما اتبضض الله ده انا واتش نسيت اغسل واتشي وهكذا شوفي اللي يجي له الوسواس في الوضوء يتوضا مره واحده بس لما الشيطان يرى انك بتتوضا مره واحده خلاص ثاني مره لن ياتي لك يعني أول الأسبوع كده أو 10 أيام أتوضأ مرة واحدة حتى لو شكيت في الوضوء لا هي مرة واحدة ناتي للصلاة نفس القضية لا ده أنا نسيت أركع لا أنا سجدت سجدة واحدة أنا بعدين لما أجلس الجلسة الأولى في التشهد لا أنا وهكذا يظل الشيطان بهذا المنطق يبقى إذا إذا كان الوسواس ده من حين لحين من مدة لمدة يعني في تباعد ما بيننا وبينه يعني مثلا الوسواس ده يحصل لي مثلا في الشهر مرتين ثلاثة يبقى لا نبني على الأقل، يعني أنا صليت ركعتين ولا ثلاثة؟ لا ركعتين. صليت ثلاثة ولا أربعة؟ يبقى ثلاثة. لكن لو الوسواس ده يأتيني كل يوم يوميا يبقى لا أبني على الأكثر، أنا ثلاثة ولا أربعة ركعات؟ لا أربع ركعات. طيب انا سيدت سيده ولا سيدتين لا سيدتين وهكذا أجزم على اغلق على اغلق على الشيطان تماما الباب اللي بيدخل منه عشان يوسوس ليه هذا امر الامر الثاني ان الشيطان اذا تركت له مساحه الوسوسه يبدا يدخل لي بقى في قضيه العقيده وقضيه الفكر ويجيب لي افكار وبفضل الله سبحانه وتعالى حتى لو جاءتني هذه الوساوس وجاءتني هذه الافكار بفضل الله احنا غير محاسبين عليها لان الله لا يحاسبنا على خواطرنا ولكن يحاسبنا على ما خرجت به السنتنا وتعمدنا سبحان الله ان يعني فكرا وعقيده وقولا واحنا الحمد لله ناس مؤمنين بفضل الله فنرجع تاني للوسواس ونقول الوسواء, الوسواء الو اه الشيطان هو مجرد يعني شغلته بس محطه ارسال يا بنتي هو يرسل فقط القضية فينا في ايه ان احنا نضطلو الريسيفر اللي بنستقبل الموجات بتاعت الـ الـ الوسوسة بتاعته او البث اللي عنده اذا اغلقنا الـ الـ الجهاز الريسيفر اللي بيستقبل هذه الوسوسة خلاص هو يوث في الهواء قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي بس هو ايه مقدرته وسواس يوسوس لكن هل يغير هل يؤثر هل يسيطر لا ولا حاجة ولذلك يأتي الشيطان على ابن آدم فيضع خرطومه يعني سبحان الله على قلبه فإذا استعاذ ابن آدم من الشيطان وقال أعوذ بالله من خان خانسا يعني ابتعد. حتى لو جان في الصلاة أقول أعوذ بالله من الرجيم يبتعد. ليه لأنه هذا المخلوق الحسود يحسدني لأنه أمر بالسجود فرفض وأنا أمرت بالسجود فسجت هذا مثال حقده، ألا قعدنا لهم مستقيم المستقيم، لاحتنكن ذريته، يعني إيه؟ أسيطر على ذريته، يسيطر بإيه؟ يعني, يعني إن عبادي ليس ك... ليس لك عليهم سلطان، أبداً، السلطان لله سبحانه وتعالى. فأنا يا بنتي موضوع الوسوسة، الوضوء أتوضأ مرة واحدة، الصلاة أصلي على... إذا استمرت الوسوسة يعني، أصلي على الأك... يعني آخذ على الأكثر وعلى الأحوط إن شاء الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى أنا يطرد عنك شياطين الإنس والجن، وأنا يجعلك قرة عين لوالديك وييسر لك كل أمر عسير يا بنتي وأفتح لك باب الخيرات، وأنا دايماً أكون سعيد ببناتي وحفيداتي الملتزمات الذين يريدون إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. يا أهلاً وسهلاً، سعدنا بك اليوم بفضل الله ولا تنسين من صالح الدعاء. تسلمي يا دكتورة بارك الله فيك. الله يكرمك، بارك الله فيك يا دكتور. إن شاء الله يالي. في أمان الله سلامنا للأسرة. هل... السلام عليكم. بارك الله في أمان الله بنتي مع السلام في أمان الله.